У цьому ролику обговоримо податкове резидентство. Тобто, коли виникає подвійне оподаткування, будучи громадянином України та проживаючи в іншій державі, особливо це питання обговоримо в контексті українських біженців, які зараз живуть в Європі, а також задінемо і українських бізнесменів, які відкрили бізнес в Європі і зобов'язані платити податки в Україну і звітувати про це. Буде багато деталей, прикладів і розбір країн, тому додивляйтесь до кінця, буде великий ролик. Привіт, мене звати Богдан я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Раніше все було просто. Ви є громадянином певної країни, там живете і там платите податок. Але справа в тому, що світ почав відкриватися, почалися різні міграційні процеси і через це додали поняття податкового резидентства. Якщо зовсім простими словами розповісти, що таке податкове резидентство, то це поняття, яке пояснює, якщо ви проживаєте на певній території і навіть не є громадянином тої держави, ви все одно зобов'язані платити податки там, де живете, незалежно від громадянства. Тобто в нашій ситуації ви є громадянином України, ви проживаєте за кордоном, і в такому випадку ви можете платити податки і в Україну, і в тій країні, де ви проживаєте за кордоном. Загально визнаною світовою практикою є встановлення податкового резидентства, якщо ви проживаєте в країні понад 183 дні. Тобто живете в певній одній країні понад 183 дні, стаєте її податковим резидентом, і та країна, де ви живете понад 183 дні, має законне юридичне право вимагати у вас сплачувати податки. Це відео знімається у серпні 2022 року. Якраз пройшло 6 місяців з моменту повномасштабного вторгнення рашистів на нашу землю, в Україну, і якраз прийшло 6 місяців з того часу, коли українські біженці почали їхати в Європу. І це якраз понад 183 дні, коли вони там знаходяться, а це означає, що європейські країни можуть почати встановлювати таким біженцям податкове резидентство. Давайте спершу розберемося з українським податковим законодавством, тому що теж важливо розуміти, чи зберігаєте ви українське податкове резидентство. Податковий кодекс говорить, згідно з такі 14, якщо ви живете на території України, ви є її податковим резидентом. Це максимально проста задача. Але як мінімум в контексті українських біженців задача трішки складніша і насправді податковий кодекс дає на це відповідь, оскільки окрім конкретного визначення податкового резидентства, податковий кодекс називає ознаки податкового резидентства. Вам треба мати хоча б одну ознаку для того, щоб залишатися податковим резидентом України, і ці ознаки я зараз перелічу. Перша ознака – це місце вашої реєстрації, грубо кажучи прописка. Там, де ви прописані, це і вважається вашим податковим резидентством, і поки у вас є українська прописка, ви будете резидентом України. Зверну увагу, для того, щоб скасувати українську прописку, є тільки один спосіб це зробити. Потрібно отримати дозвіл на постійне місце проживання за кордоном і стати на консульський облік. Тоді ви Т громадянства України, будете прописані за кордоном і відповідно не будете податковим резидентом України. Такі документи, як тимчасовий дозвіл на проживання чи тимчасовий захист в Євросоюзі, не є документами на постійне місце проживання, а отже, не позбавляють вас українського податкового резидентства. Наступною розпливчастою ознакою є таке поняття, як особисті інтереси та економічні зв'язки. Тобто, якщо у вас є банк в Україні, якщо у вас зареєстрований бізнес в Україні, якщо у вас є нерухомість в Україні, якщо у вас є родина в Україні, Україні. Якщо ви, в принципі, дивитеся новини в Україні, бо вас це в першу чергу цікавить, то, скоріш за все, у вас, власне, з ознака підходить, і ви далі залишаєтесь податковим резидентом України. Ну і третя, але не менш важлива ознака – це правило 183 днів. Якщо ви живете 183 дні в Україні, ви є її податковим резидентом. Знову ж таки, наголошу, що для того, щоб бути податковим резидентом, не мають зійтись всі ознаки. Має зійтись хоча б одна ознака – але є один нюанс. Справа в тому, що українська податкова випустила десятки роз'яснень, і в своїх роз'ясненнях вона пояснює, що поки ви маєте український паспорт і маєте українське громадянство, Україна вас завжди буде вважати своїм податковим резидентом. Ми пройшли з вами досить велику кількість матеріалу, яку вам потрібно знати, якщо ви проживаєте за кордоном, і враховувати податкові ризики, тому давайте коротко підсумуємо і будемо рухатись далі, бо далі ще важливіша інформація. Поняття податкове резидентство це таке собі окреме яке, крім громадянства, зобов'язує вас платити податки там, де ви довго живете. З теоретичного матеріалу ми також знаємо, що ви, в принципі, можете здобути податкове резидентство десь там, де пробули понад 183 дні, і вас там можуть попросити податки, але, в тому числі, ви зберігаєте завжди, поки маєте український паспорт, українське податкове резидентство, а це означає, що на ваші податки може претендувати в тому числі Україна. Давайте поговоримо про те, що дає українське податкове резидентство. Є багато плюсів, але є певні нюанси, на які вам також треба звернути увагу. По-перше, якщо ви є податковим резидентом України, то ви маєте право користуватися всіма податковими пільгами України, а в Україні, об'єктивно, одні з найнижчих податків. Ви можете мати українського ФОПа, платити єдиний податок в Україну, мати в Україні бізнес і, власне, здавати звіти і вести бізнес в Україні. Це є об'єктивно перевагою. Але, звичайно, що є свої нюанси. По-друге, в Україні станом на сьогодні є таке поняття як KIC, іноземні компанії. Якщо податковий резидент України має зареєстрований офіційний бізнес за кордоном, то про такий бізнес податковий резидент України зобов'язаний звітувати в Україну. При цьому, очевидно, що таке повідомлення про свій бізнес за кордоном треба звітувати навіть в тому випадку, якщо ви є податковим резидентом України, але не проживаєте в Україні. І більше того, якщо ви про це не прозвітуєте, штраф аж 300 мінімальних прожиткових мінімумів, а це приблизно понад 770 тисяч гривень, тобто Тобто штраф досить-досить великий. Єдиним варіантом, власне, не звітувати про свій бізнес за кордоном, є або відмовлятися від громадянства, або отримувати прописку за кордоном на основі постійного місця проживання. Ми вже з вами говорили в першій частині відео про це. Крім того, потрібно не просто повідомити, що у вас є бізнес за кордоном. Вам, вже починаючи з 2023 року, кожного року потрібно буде звітувати про те, скільки ваш бізнес за кордоном заробляє не просто в ту країну, де бізнес працює, а також в Україну. Більше того, якщо ваш бізнес заробляє понад 2 мільйони євро, в Україну потрібно буде платити податки. Або податки на дивіденти 9,5% плюс 1,5% військовий збір, або загалом податки на нерозпреділений прибуток, 18% на дохід і 1,5% військовий збір, що досить немало. Звичайно, є ще деякі додаткові винятки, коли можна ці податки не платити, але не буду вас перевантажувати інформацію. Якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарі, і я розповім в іншому ролику. Також, по-третє, що вам потрібно знати про податки, податкове резидентство України, якщо ви, наприклад, працюєте в Європі, то з цих доходів ви зобов'язані платити податок в Україну, а також давати звіт в Україну. І перший обов'язковий звіт для вас вже буде в 2023 році. Тепер давайте перейдемо до найголовнішого питання. Якщо ви є податковим резидентом України, але живете понад 183 дні, наприклад, в якійсь іншій країні, умовній Німеччині, то вас Німеччина може зобов'язати платити податки в Німеччину з тих доходів, які ви отримуєте в Україні. Наприклад, ви зберегли свого ФОПа і маєте бізнес в Україні. Для Німеччини це іноземний дохід, який ви отримуєте, і з цього іноземного доходу Німеччина попросить у вас податки. Це питання якраз стає гостро, починаючи з серпня 2022 року, оскільки саме в серпні 2022 року проходить 6 місяців, тобто 183 дні, коли біженці-українці знаходяться за кордоном. Насправді тут теж є декілька нюансів. Перший основний нюанс це те, що Україна станом на зараз пробує домовитися з Євросоюзом про те, щоб українські ФОП, українські бізнесмени які тимчасово живуть за кордоном, все одно платили податки в Україну, а Європа не просила в них податки. Але поки що такого регулювання немає, тому, відповідно, поки немає регулювання, юридично вас можуть попросити податки. І по-друге, насправді є окремі країни, які приймають своє регулювання, наприклад, Польща, країна, яка прийняла найбільше українських біженців, видала свій лист від Міністерства фінансів, в якому пояснила, що вона не буде трактувати проти українців своє податкове законодавство і, відповідно, не буде в них просити платити податок за дохід, отриманий в Україні. Але, звичайно, що за дохід, отриманий в Польщі, Польща попросить податок. Так само з аналогічним листом вже виступила і Ірландія, яка теж сказала, маєте дохід в Україні, в Ірландії можете податок не платити. Але маєте дохід в Ірландії, платите ірландський податок. Всі інші країни, та ж Німеччина, Австрія, Іспанія, Італія чи будь-яка інша країна Європи, по суті, таких поки що документів не прийняла. І чисто юридично такий ризик може бути, що вас попросять доплатити податок з доходу в Україні. До речі, хочу також звернути увагу на таку країну, як Нідерланди. Справа в тому, що Нідерланди зразу, коли надають статус тимчасового захисту, повідомляють, що з моменту отримання тимчасового захисту ви стаєте нідерландським податковим резидентом, а отже вони вас будуть просити податки. Ну і знову ж таки, я справедливо мушу відмітити те, що Україна має зі всіма країнами Європи угоду про уникнення подвійного оподаткування але є один нюанс. Справа в тому, що зазвичай, наприклад, українські ФОПи платять єдиний податок. А от про єдиний податок жодна угода про уникнення подвійного оподаткування не укладена. Відповідно, єдиний податок, сплачений в Україні, неможливо зарахувати як податок, який був сплачений в тому числі в Європі. Тому з єдиним податком для ФОПів конкретно проблема може виникнути. Також багато людей пішли на роботу в країнах Європи, тому що треба за щось жити. І тут виникає інший нюанс, а саме те, що я проговорював ще спочатку коли Україна може попросити вас сплатити податок за іноземні доходи, які ви отримали в вигляді зарплати в Європі. Справа в тому, що починаючи вже з 2023 року Україна з Європою почне обмінюватись в автоматичному режимі податковою інформацією. Це означає, що Європа про всі офіційні доходи та зарплати європейців в Україні буде знати автоматично. Так само Україна про зарплати та доходи українців в Європі теж буде знати автоматично і оскільки в них така інформація буде повністю в автоматичному режимі Україна зможе висувати свої претензії на податки. Тут знову ж таки справедливо помітити, що з зарплати платиться два податки в Україні: податок на дохід, який є в кожній країні Європи і який є більший, ніж в Україні, і на основі угоди про уникнення подвійного оподаткування в Україні податок можна не платити, оскільки він є нижчий, ніж в Європі, і в Європі повністю сплачений ваш податок покриє сплату в Україні. Але військового збору в жодній країні Європи немає. А це означає, що військо військовий збір, ви повинні доплатити в Україну і не просто його доплатити, а так само щороку подавати декларацію про майновий стан і доходи, відзначати загальний річний ваш європейський дохід і, власне, з цього доходу платити 1.5% військовий збір. Якщо жодних змін в законодавству не буде прийнято, то відповідно, на такий військовий збір Україна буде претендувати, але зрештою, це також і патріотично підтримати державу в складний час і заплатити військовий збір. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарі. Крім того, в своєму іншому ролі я розповів про військовий облік жінок, кому треба ставати на облік, як ставати на облік і багато інших нюансів про військовий облік жінок з 1 жовтня. Нажимайте на екран і одразу переходьте на це відео. Побачимось в наступному ролику.